أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين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 فهم لا يؤمنون إنا جعلنا فيه أعناقهم أغلادا فهي إلى الألقان فهم مقمحون وجعلنا من بَيْنِ أيديهم سد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 إذ, جاءها المرسلون. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَى إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَى إِذْ فعزسنا بالثالث فقالوا إن وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا بَقَيَّرْنَا بِكُمْ لئن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذكرتم بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقُصَى الْمَدِينَةِ وَجَاءَ مِنْ أَقُصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ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 إن يردني الرحمن بذر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينفر قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه من بعدي من جند من السماء من السماء وما كن كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون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 وَمَا عَمِلَتْ مُؤْذِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ, ومن أنفسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وايه اللهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مثلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم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 ونفخ في السور فإذا هم من الْأَجْدَاثِ إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا مخضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنه اليوم في سول في ذلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا سراكم مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا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 ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مذيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يَعْقِلُونَ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما.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 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من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 صدق الله العظيم